Decizii în Xat, s-a admis cererea Comisiei de Anchet pentru SIBA. Marii, 20 martie. A, a avut loc, la Palatul Cotroceni, Edina Consiliului Suprem de Apărare a Berii, condus de președintele României, Claus Iohannis. Primul subiect al reuniunii a vizat analiza și aprobarea activității desfurate de către instituțiile cu atribuții în domeniul securitii naționale în anul 2017 și a principalelor obiective pentru anul 2018. Membrii consiliului au constatat că Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne Serviciul de informații externe, serviciul de protecție IPAZI, serviciul de telecomunicații speciale i au desfurat activitatea în raport cu misiunile sublinierei cu obiectivele instituționale asumate, pe fondul multiplelor evenimente interne sublinierei internaționale care au marcat anul 2017. În continuare a ei au fost supuse analizei sublinierei aprobrii activitatea desfurat de CETRE Consiliul Operativ de Securitate Cibernetic în 2017 i prioritile pentru anul 2018. Astfel, s-a remarcat ce activitatea acestui organism a fost organizat. Planificat, subliniere, e de despurat în conformitate cu prevederile Strategiei de Securitate Cibernetică a României, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 271 pe 2013. În cursul anului trecut, Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică a analizat tematici de interes în in domeniul securității cibernetice a României. Anul 2018, acest Consiliu operativ are în vedere priorități precum asigurarea cooperării interinstituționale în cadrul Sistemului național de Securitate Cibernetic, promovarea și consolidarea mesurilor întreprinse de către instituțiile cu atribuții în domeniul intensificarea acțiunilor de cooperare cu partenerii internaționali. Membrii Consiliului Suprem de Aprare a BERI au analizat sublinierea IAPROBATIA activitatea desfărată în 2017 de către Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetic, CERTRO, precum sublinierea I. Planul de Activitate pentru 2018. parcursul anului trecut, activitatea s a desfășurat pe coordonatele dezvoltrii capabilitilor naionale în domeniul securității cibernetice, stimulării parteneriatului public-privat i cooperării la nivel naional-internaional, precum și actualizării cadrului de reglementare în domeniu. Prioritile Certro pentru anul 2018 vizează atât dezvoltarea capabilitilor tehnice umane pentru îndeplinirea atribuilor specifice, cât și adoptarea cadrului instituional la noile cerine impuse prin transpunerea în legislaia naional, până în luna mai acestui an, a directivei europene NIS privind mesuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune. În acest sens, a fost elaborat un proiect de lege, care se află pe circuitul interministerial de avizare. Un alt punct pe ordinea de zi a Edith exact Sattler a prezentat solicitarea președintelui Comisiei Parlamentare de Anchetă a Camerei Deputaților, sublinierei Senatului de a se clarifica aspecte care țin de desfinarea Direcției Generale de Protecție, sublinierei anticorupie, după. Membrii Consiliului au decis să pună la dispoziția Comisiei toate documentele sublinierei înscrisurile aflate în arhiva axat în lecturi cu această instituție. În finalul din ei, membrii Consiliului au analizat sublinierei aprobat raportul Consiliului Suprem de Aprare a ei privind activitatea desfărată în anul 2017. Conform constituiei și legii numărul 4115 2002 privind organizarea și funcționarea Oxat, Consiliul a analizat problematicile din domeniul apărerii și securității naționale. Totodată. A emis coninând mesuri cu caracter obligatoriu pentru autoritile administraiei publicei pentru instituțiile cu atribuții în domeniu, ferese stabilească acestor și autoritii atribuții suplimentare fa de cele prevăzute în actele normative în baza celor ali se asigură organizarea și funcționarea. Activitatea Consiliului a fost adaptată în funcție de realitiile i anului 2017. De nevoile, complexitatea intereselor naionale internaționale de securitate i de impuse de specificul fiecare instituții, a fost orientat spre realizarea obiectivului constituional al Csat de organizare și coordonare unitară a activitilor privind securitatea naională. De asemenea, raportul Consiliului Suprem de Aprare Arii a cuprins un capitol referitor la evaluarea anual privind implementarea Strategiei Naționale de Aprare Arii pentru perioada 2015-2019. În anul 2018, instituțiile cu atribuții pe această linie vor continua eforturile pentru implementarea obiectivelor riddirechilor stabilite prin strategie, în concordanță cu provocările mediului regional și de securitate, precum și cu persistența unor vulnerabilități riscuri interne. potrivit prevederilor legii numărul. 415 pe 2002 privind organizarea sublinierei funcționarea Consiliului Suprem de Aprare Arii, raportul va fi trimis, spre aprobare, Ctrei Parlamentul României.